Θα με ανοιχτείτε για λίγο ακόμα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το Δεσποτάτο... Θυμάστε μήπως? Το Δεσποτάτο της Επίρου. Το δημιούργησε ο Μιχαήλ ο Αλφαοάγγελος. Πρωτεύουσα ήταν η Άρκα. Έφτασε μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και Μακεδονία. Το σημαντικότερο που έχουμε να θυμόμαστε. Γι' αυτό το Δεσποτάτο είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Λατίνους. 20 χρόνια μετά την άλωσή τη.